سمية شدتك والحلا عندك اكيد يا الفليتية من يعني الزين ما حولك بشار اظهري دانة الغيد تبث بلجديد وانفري بين الصبايا تباشر زهر اظهري دانة الغيد تبث بلجديد وانفري بين الصبايا تبشر زهر الله يحفظك من النار انوار على العيس والباس الشديد شامخة دايم تباها, تباها في فخر اظهري وزهي مع الغيد يا العنقل رغيد وملي يركن المكان وتباهي بالشعر، اظهري وزهي مع الغيد يا العنقل رغيد وملي المكان وتباهي بشعر انت اللي زينك يزيد ويزيد ويزيد كمالك ربي وزادك مع الحسن <متصفيق> اميره هميرة زينها ياسبق هراين سديد يا سمية جدتك كلها عز وسطر جدتك اميرة اللي فرح فيها القصيد والقوافي تفتخر فيك ويزين الشعر جدتك اميرة اللي فرح فيها القصيد والقوافي فيك ويزين الشعر يا عسى شمسك بايا مع العمر المدين يا عسى توفي قفالك على وجدك الفاتل وما لا الحديد لا الحديد يا فهد كلني قفت حيا لا حضار وجدك الفاتل وما الحديد لا الحديد يا فهد كلني